مع الله يا حصون الودع ويكثر من كسر موسى الاعداء على درب الهدى وسخ ويسر وما بين الولاء موقف ومبدأ سلاح الاليات البيت جناد لها سبيان يعني ما تقف جهده مضاجن زينها في الجسر ظلمة بكم من حق للغاز تصدى لقال نصب من الفولاذ ما شد يهدوا في لقى العنوان هدّى للاعداء يقعدوا في كل يواجه الف مشهد يبين الدهر من مغزاه ينده على حوض المنايا حن وابعد ومن هيها تصبحهم وغده صمت بالامله والحرب وعن وحن الدهر فابهمه I'm not the one